الو وايكه كبه كل استغفر الله عليكم الو اي اخونا عرفنا بنفسك عبد الرحمن احمد عبد الله والله كلكم من صح لا ولا قريب منها وين والله اهو والله والله والله والله والله والله والله والله والله لا <تضل galaxies> شفت شوف في واحد في واحد في اصبر اصبر اصبر <مخلق> الله في الله <تصح�> يا اخوان يا يا السودانيين المغاربه غير المسودني مخزي أنت اللي قوه. امك عندي. والله برا. على الطيارة على الطيارة. اه والله تروح تروح. حيل تعال صورني تعال صورني. هنا هنا أوه. طيب بس بس بس جات خلينا بس بس إيش بس بس عد. بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس يلا بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس علي بس انا بس بس بس بس بس بس بس بس أو يا رجال. يموت يموت يموت تعال تعال. يا كلب سروالك عندي. أول أول <تصفيق> <بيه ما> <تصفيق> الهديك تيري بتيت اصطلم يا حبيبي من الباكستاني كل جديد تهيا هسا استوديو الميدان استا هي هسا مهندس عبدالله جادان أسلم قنبلة موسم همسه شيله من الباكستاني شغل يا مدير اطرب سماك حبيب. تهزام <تصفيق> تهزام هوي تهزام ننساهم ننساهم شده زعمك شده علين افا ما انتي بالها هم ياك ايوه ايوه ايه أو شيطان بقي خوينا والله نشتري والله رخيص الطلب قالي والله جبلي هذا ما لي <تصفيق> لا لا والله والله أحواه اللي على فراص دائما يقولها والله والله قاعد تخيل لو جاني واحد كذا في الحقيقة وقل لي شيء كذا ونصحتني كذا وقلت له والله رخيص الطلب قالي هي هي ن نجيب فلوسنا دقيقة من منكسر واحد هذا الغني فيه <تصفيق> تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال نجيب فلوسك ما عندي ما عندي ما أطلب منك خير بالله تبشر تبشير تبشير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <صحيح> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>. <تصفيق> دي يعني. قال لك حمل بي حمل. رجع ما يمود قبل يولا قل لك حملة أبو فلة حبيبي حملة حملة ترجاع الزون ماليه ماليه خلينا أبو فلة يأكل خراح ربخو اللي خفية هاي ذا دور دوروا دباب ولا باص ولا اي شيء نروح نجيبه فيه الزول جايينك جايينك جايينك قفو طيار اي شيء اي حاجة قابلة تكفى ايوه ايوه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 وين وين؟ وين؟ واحد. يلا يلا انزل الفول دا مو حق الفول ذا ما حط راح يكون غداك وعشاء اباك اخاك حماك فاك ذاك ما إلى ذاك علي الطلاق لو ما بتاكل فول من الليله بين في تعال تعال في اسلحه هنا ناري يا أبي, ابي ابي يا مان فتح مخر فتح ما معلفت يا الله يالله يا الله خد خذ خذ خذ ولكن طيب العب ما لعب شوف الله تجو بينا حط لي صوره السيسي صوره السيسي إنك أنت تاخد مش هقدر مش مش عايز انا مش قادر اديك لو عطالك طم القانون بوط احنا مش هنهزر بجد ودرمدير ادرك يا ارفع هذا الوسخ هذا الوسخ طب والحلطي ما عاد فيه ما عاد فيه دبك ما عاد فيه دبك خلصت كله. اكل يا دخلين احنا مطار تعال تعال بحق الشوط تعال والله والله بنصير الحين بنشوف الشوط تعال تعال هنا هنا يا حبيبي ولدي هنا هنا يا هنا هنا يا يا اخي ايش فيك عصبي؟ مو عصبي يا في السكه قول شيء كل شيء ما ولا شيء احد في الخريطة مكتوب فيه هنا جمس دقيقه سياره هنا وين دقيقة والله العظيم شو شوفوا صورته في الخريطة قدام قدام ايوه سعودي قبل ما تقول انه سعودي حتى حتى ترى بس يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا نكسر احلى شوط لعيون الك... الكفير شوط لعيون الكفير يلا م... م... <تصفيق> ما تقحصني امي ثقية لألف أوه أوه شو أوه اطلع مع الجبال عشان لا تضرب الصواريخ لا في يمين لا كذا يا ولد <أمي خبر> <تصفيق> <تصفيق> يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد عمي خبرت سواق <تصفيق> انا لا تكلمني شو بعدين بعد تنزل كده مع توهمهم توهمهم واحد اثنين يمين لا يسار ايوه, لا يسار. ايوه تسمع صوت يمين بعدين ايش؟ بعدين كمل بغيت يلا نرجع في الغابة يا, يا. بوري <تصفيق> بوري بوري عشان <سجل>. La yuakkef x2 Eeeh! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Eeeh! Dini lan! Dini lan! Dini lan! Dini lan! Dini lan! Oooo! Nice bro! في المدرسة رايح يا رجل جسمه كلز كلز كلز كلز صديق انت رجال ادخل البيت بس يا تعال تعال يا تعال. والله سمعت اعطاني واحدة. سقط سقط لا لا لا لا لا تدخل تدخل تدخل تدخل تدخل تدخل تدخل تدخل تدخل لا لا لا اه كمين سوي كمين كمين كمين اشتري بلس اه كمين كمين وين كمين كمين لازم كمين بدري عشان بكره صلاه جمعه كمين كمين كمين كمين كمين كمين كمين كمين كمين كمين كمين كمين كمين كمين ابو ابو شريك ابو شريك <تصفيق> اه ابو فغان انا احسن خرخ خرخ الله أول كلهم نت، أحسن البطاطس البطاطس البطاطس البطاطس البطاطس البطاطس البطاطس البطاطس خالص البطاطس البطاطس خالص. البطاطس البطاطس البطاطس البطاطس البطاطس البطاطس البطاطس مرحبا بو كيف يعني انا الان لو مشاهد تمام؟ وجيت اتفرج فيديو ناس يمكن ايش اتفرج فيديو مهما كان قصير او طويل انا ما حدري قديش حطوا تعب عشان على الاقل لو تقدر التعب شوي تحطوا هاي